Армія Російської Федерації 2 серпня вночі обстрілювала Миколаїв із ракетно-артилерійської зброї. Під обстріли потрапили два райони міста. «Сьогодні вночі місто Миколаїв зазнав комбінованого ракетно-артилерійського удару. Околиці міста, які ближче находяться до лінії фронту, було обстріляно ракетними системами залпового вогню типу «Ураган». Застосували каси, боєприпаси. Наразі в тому районі постраждалих у нас інформація не надходила. Окрім того, центр міста було втилено знову ракетами протиповітряної оборони С-300». В результаті нічних обстрілів пошкоджена сімейна амбулаторія та школа, також продовольчий магазин та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Пошкоджено і житлові будинки. Мы спим в подвале, мы с вечера спускаемся в подвал. Мы оборудовали себе это там, начали услышали звуки сначала, ракета летит, а потом... Только взрывы мы слышали, больше ничего мы не слышали, подвал за, за, заполнился это, пылью, гарью, пылью, мы уже мы не знали, куда мы нам выскакивать, или на улицу выскакивать, или что нам вообще И типа, Только эта сторона сильно пострадала, наша вторая половина более не менее. Внаслідок вибухової хвилі вилетіли вікна та даху в двох багатоповерхівках та приватному будинку. «Пройшлися, подивилися всі будинки, які прилегли до цієї будівлі, візуально побачили, де є пошкоджені вікна, дахи. Зрозуміли, що ті будинки, які знаходяться ближче до цього об'єкту, вони зазнали більших пошкоджень, ті, що далі, там менших пошкоджень. Фактично на сьогоднішній день функція адміністрації разом з департаментом житлово-комунального господарства – це надати першу допомогу мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілу. Що це передбачає? Це видача плівки, видача листів ОСБ і видача матеріалів для ураді пошкодження покріку. Гуртожиток Національного педагогічного університету зруйновано внаслідок ракетного обстрілу. В будівлі обвалилися дах та стіни. В результаті обстрілу поранення отримав охоронець. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Нагадаю, 15 липня 5 російських ракет ударили по Національному університету. Зруйновано фасад, стіни, дах, кабінети. В приміщеннях повилітали вікна та двері, пошкоджені меблі та техніка. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.